Baizo, danok esagutzen ditugu milaka enpresa. Okindegiak, bidai agentziak, ekoistetzeak, inguratuta gaude. Baina danak ez dira berdinak. Haundiak, ertainak edo txikiak izan daitezke. Servitzuetara bideratuak edo produktuak ekoitzi eta saltzen dituztenak. Eta forma juridiko desberdinak izan ditzakete. Forma juridikoa esan dut, bai, bai. Forma A! Herrialdeko legeek zehazten dute zein enpresa mota dauden, eta zein bete behar dituen bakoitzak. Kategoria horietako bakoitza forma juridiko bat da. Enpresa bat sortzen denean, aietako bat hautatu beharra dago. Ego Euskal Herrian beintzat, irudira forma juridiko nagusiak. Bereizteko gakoak ematen saiatuko naiz gaur. Laburdurak ezagunagoak dira izenak baino, baina ezagunak egingo zaizkizu, seguru, lehenengoa. Erantzukizun mugatuko sozietatea. Gaztelaniaz ezaguna egingo zaizue ziur. Sociedat limitada edo SL hauek dira ezaugarriak. Bazkide bakarrekoa izan daiteke eta ez dauka mugarik. Nai beste bazkide izan ditzake. bazkide izateko gutxiez 1 euroko diru ekarpena egin behar da. Ezin da burtxara atera, Ezta akzioak saldu ere, Eta azkenik, Enpresak borrot egiten badu, Bazkideek erantzukizun mugatua dute. Hau da, ez dituzte zorrak euren jabetza edo diruarekin ordaindu beharrik, erantzukizun mugatuko Sozietatea edo SLA enpresa txiki eta ertainazko kautatzen dute. Bigarrena, garrena, Sozietate Anonimoa edo SA, bai bai, Monsters SA bezala. Ezaugarri batzuk konpartitzen ditu lehenengo motarekin, zehazki bi hauek. Hauetan ere, nahikoa da bazkide bakarra izatea. Eta, enpresak porrot egiten badu, ezeako bazkidek ere erantzukizun mugatua dutenez, ez dute euren ondasunekin edo diruarekin ordaindu beharrik. Baina kontuz, gainontzeko ezaugarriak ezberdinak dira. Ezeak bai, burtzara atera daitezke, eta bazkidek eurerak zioak zal ditakete. Bazkide izateko gutzieneko ekarpena irurogei mila eurokoa da. Bada, beste ezaugarri bat lehenengo bi hauek konpartitzen dutena. Batean zein bestean, Baskide bakoitzak egin duen diru ekarpenaren araberako boterea du. Baita, irabaziak jasotzeko ere, adibide batekin hobeto ulertzen da. Baskide batek enpresaren eguneko iruro badu bere erabakiak gaienduko dira beti, erdia baino gehiagoren jabe delako. Eta irabaziak banatzen direnean, bere izango da irabazien euneko irurogei. Baina, badago irugarren enpresa mota bat ez duena horrela funtzionatzen. Euskal Herrian oso errotuta dago, eta azken urteotan ere sortu dira mordozka bat. Kooperatibak. Beste bietan ez bezala, kooperatibetan, erabakiak demokratikoki hartzen dira. Bazkide bat, boska bat. Berdin dio zenbat diru jarri duen bakoitzak. Irabaziekin ere, berdin. Kooperatibako bazkiden artean banatzen da, baina egindako lanaren arabera. Badaude irabazi asmorik gabeko kooperatibak ere. Kasu horretan, dirua baldintzako betzeko eta proiektua indartzeko erabiltzen da. Bazkiden artean banatu gabe. Kooperatibak bere izgarri gehiago ere baditu. Gutzienez, hiru bazkide behar dira kooperatiba bat osatzeko. Eta ez dago baskira izateko gutxieneko diru ekarpena egin beharrik. Hori kooperatiba bakoitzak erabaki dezake. Zer, ulertuta esta? Bukatu aurretik aholkoa. Enpresa bat sortzeko asmotan bazaude eta taldean egin nahi baduzu aztertu hiru aukerak eta ondo pentsatu. Milenialentzako txistea. Hasierako pokemona ondo aukeratzea bezain garrantzitsua da. Hurrengora arte.